В цілому хороша ситуація в чемпіонаті. У нас майже зрівнялися лідери. У нас половина сезону ще попереду. Рік розпочинається майже заново для цих пілотів. Льюіс не полишає надій психологічно тиснути на Розберга. Розберг просто на трасі словами, не словами, а діями відповідає на його слова. І В цілому, напевно, це ідеальний сценарій для чемпіонату, в якому одна команда настільки переважає інших. В гонці це було видно дуже яскраво після рестарту. Вони вигравали по дві секунди з кола у суперників. Ну це катастрофа для інших команд. Вони взимку байдикували. Мерседес зробили роботу свою феноменальну. Вони мають тотальну перевагу, і до кінця сезону їх напевно вже ніхто не наздожене. І те, що було в Австрії, це швидше була випадковість. То питання в тому, чи велика заслуга Хеймелтона в перемозі. І як би було, як би не проблеми на Болід'яніка Розберга. Зрозуміло, що проблеми були вже у Хеймлтона, він двічі сходив з дистанції, і щось таке мало б виникнути і на Болід'яніка Розберга. В якийсь момент здалося, що проблеми самі вирішилися. Він на пониженні їхав гірше, на підвищенні передач все було нормально. Потім ситуація обернена була, на підвищенні передачі працювали гірше, і у підсумку... Змушений був припаркуватися на узбіччі. Льюіс наздоганяв Ніко Розберга до підстопу. Підстоп був трішки гірше, потім він відстав. І в цілому тактика Льюіса Хеймлтона могла дати йому шанс проїхати гонку із одним підстопом. І ось чому я думаю, що Хеймлтон був фаворитом цієї гонки, навіть незважаючи на те, що Розберг лідирував. Розберг після підстопу йшов на тактику двох чистих підстопів. Хеймлтон за нагоди міг би піти на. Один, як би захотів. Він пішов на два, тому що в нього був великий запас над суперниками. Льюіс був в ударі в цей вікенд. Було видно, як він налаштований на боротьбу. Він знайшов позитивний настрій на цю гонку і справедливо здобув перемогу. Трішки поскаржився на подіумі, що ми не вручили золотий кубок, який традиційно дають. Що той кубок, який ми дали, він чи не 10 фунтів коштує, якась пластмасова іграшка. Але потім дали правильний кубок, він був щасливий. відео.